Det er alarmcentralen. Jeg har kvasset udcyklet og slået mine knæ hele. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet Hvis jeg var på politiet lige nu. Er du har taget narkotika. Er det korrekt? Det er for Men det er jo ligesom dit egen skyld, ikke? Chefer. Du er vise tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer. Det er Hallo? Til at med Iben. Hej, skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. Hvem er du sammen med? Iben, ved personen, du er sammen med, at du ringede ringet 112? Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben? Det er mærkeligt. I skal ikke blande jer. Kom op, Jeg er fra politiet, og jeg vokter. er en, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Hun kører efter. Ah, han kigger af. Han er ved at køre motorvejen. Han måtte se dig. Tak. Ja. Det tager min seksårige Peter sidder lige hjem. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer Så hjem. stopper du. Stop!